οι ημέρες του καρναβαλιού στη Γερμανία έκρυβαν κάτι από κάτι επαναστατικό. Η αυστηρή ρόλοι λοιπόν των φίλων γενικότερα αμφισβητήθηκαν κατά τις ημέρες των αποκριών. Οι γυναίκες σύζυγοι αρνούνταν τις ημέρες αυτές να υπακούσουν τους άντρες σύζυγους, έστω και για λίγο κατά το σύντομο και ψεύτικο αυτοκόσμο του καρναβαλιού. Παραδοσιακά, την ημέρα αυτή οι γυναίκες έκοβαν τις γραβάτες των αντρών. Μήπως αυτό που θέλει να εκφράσει αυτό το έθνο είναι η επιρροή των γυναικών πάνω στους άντρες. Ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα οι άγριες γυναίκες, έτσι ονομάζονταν στη Γερμανία, εξέφρασαν με αυτόν τον τρόπο την εξουσία που ασκούν πάνω στους άντρες. Μέσω του έθιμου αυτού, στόχευαν στον άρου, έστω και για μία μέρα, έστω και για λίγες στιγμές τη διαφορά με τους άντρε που μια θέση ή τίτλο εξουσία. Για παράδειγμα με τους δημάρχους ή τους άντρες συναδέρφους και τα αφεντικά. Σήμερα βέβαια έρχεται μια επιπλέον συνήθεια να κάνει το έθιμο του κοψίματος της Γραβάτα, <Ρι> λίγο πιο φιλικό. Πώς <Ρι> με ένα φιλί.